את מרד גפו ורשה, סיפור שקורסם במוסף שמונה עמודים עכשיו במשטחה, אני מבקש לעזור למצוא אותה, את מיה, כלל ישראל. לצל לפה אני לא אתה בקי בדמעה, אז אני נותן לך דמעה ואחר כך תיקח אני רק מדבר על בסדר, בסדר. לא, לא, לא תלונה. בלשון בקשה. אני ארבע שנים בסיפור. זה דבר מקום. אני שמח לשלוח את הפרטים, אני אשמח לספרי לך. היה עכשיו במוסף הארץ, לפני ארבע שנים, כן, אני קראו על שם דודה שלי שהתניקה את מרד גטו ורשה והשאירה את הילדה שלה מי ווינה ולפי ואפי היא מרד גטו ורשה, זה אשרה להכנת המדינה אז גם הנשיא וגייה מראש שלה צריכים לעזור להיות 73 הכל אני בכוחות עצמי, בכוחות הדלים שלי, ארבע שנים על הסיפור פרופסור גוטמה מיצה לעזור לי, אליזבתי צ'ומרונה, הידה היחידה. סיפור מצמרר על אישה שהתריב הילדה בעקדת יצחק נשית וחזרה וחזרה לברשה, וסיפרה להם שרצחו את כל ידות וילנה, אף אחד לא אמין לה גם לו מרדכה עני לוויץ', ואמרה, באתי לראות נינאצים בפרצות. למה העולם שינה לי? למה עולם שווה? יש שעשורות שלכם, וכן אני רואה שמי קצת. עכשיו יצא שמונה עמודים על זה ביתום משפחה, היה במוסף הארץ. יש לי סרטים על זה מפרופסור גוטמן שהכיר את שלי, יש את הידע היחידה. הכל פוליטיקה. יש פה סיפור אנשים עם הדרגה ראשונה. אני לא בא תודה רבה, אני מאוד מודה לא, אין לי מישהו, מדובר, כדי שאני יכול לפנות את זה ולכבל תודה רבה.